Директорка Озернянської школи Наталія Берестецька показує порожні класи. Розповідає, сьогодні на роботу вийшла вона, завуч, охоронець і кілька вчителів. Учнів попросили лишитися вдома. Таке рішення охвалили, бо зміни до постанови Кабміну, в яких йдеться про дистанційку, а не повне закриття шкіл, опублікували сьогодні зранку. Наша школа не має 80% вакцинованого персоналу, тому наше навчання зараз призупинене. Вчора ввечері були зміни до постанови, тобто уряд видав рішення, про те, що перші четверті класи вчаться незалежно від того, яка зона і чи є кількість вакцинованих. Але так як зміни ще не набули чинності, тобто вони не опубліковані, то наш відділ освіти, який є в нашій Озернянській ОТГ, видав наказ про те, щоб призупинити навчання сьогодні. Цей пропущений день навчання, каже Наталія Берестецька, планують наздогнати під час канікул, а на сьогодні 69 працівників вакциновані 23. Одна із тих, хто щепився – вчителька англійської мови Ольга Мисків. Каже, сьогодні прийшла на роботу, щоб заповнити журнали. «Я знала, що буде спалах пандемії знову і я вирішила провакцинуватися до того періоду, тому що загроза справді є і ми працюємо з дітьми». Ученицю цієї школи Анастасію Слободянюк ми зустріли на вулиці неподалік школи з матір'ю. Каже, навчається у п'ятому класі. Я би хотіла ходити в школу, бо ти маєш з друзями поспілкуватися, пограти з ними щось, а на дистанційному ти будеш просто вдома сидіти. Це скучно. А це школа в селі Цебрів Озернянської громади. Всі школярі цього закладу сьогодні навчаються дистанційно. Чому, розповіла директорка Олександра Бурдейна? Сьогодні такий день, що ми навчаємося дистанційно, але тільки сьогодні, я думаю, тому що до 80% вакцинованих вчителів нам не вистачало тільки троє. Сьогодні вони поїхали вакцинуватися, то я думаю, що завтра ми вже приступимо до комісійного навчання. Вийшло так, що якраз вакцинуватися повинні вчителі початкових класів». Бабуся одного з учнів цієї школи Галина Боднар каже, хотіла б, щоб онук ходив до школи. Також жінка розповіла, що думає про вакцинацію вчителів. Може воно і потрібно, якщо вже весь світ вакцинується. А ми повинні теж дбати про своє здоров'я і про свої і про друзів і ну і про вчителів. Начальниця відділу освіти Озернянської громади Олена Поплінська каже: "Загалом в громаді є сім шкіл та два дошкільних навчальних заклади. Вона розповіла, як працюють сьогодні. Один заклад освіти на території у нас це початкова школа Несториця, має 80% на сьогодні працівників, які вакциновані. Працюють перші четверті класи в на очній формі навчання в Осташівській школі, Богданівській школі, Висипівці, навчально-виховний комплекс, призупинена діяльність Озерна ЗОЖ 1-3 ступені і садочок в нас також». За словами Олени Поплінської, знижувати заробітну плату вчителям, які працюють дистанційно, не будуть. А чи встигатимуть з програмою учні, мають контролювати керівники навчальних закладів. Зазначу, від сьогодні в Україні діє жовта зона карантину. Відповідно до її вимог, ті навчальні заклади, де немає 80% вакцинованих працівників, мають навчати дітей дистанційно. Це не стосується початкових класів, дитсадків та спеціальних закладів, в яких навчаються діти з інвалідністю, повідомила директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. Відтак, за її словами, на Тернопільщині чотириста один заклад сьогодні працював дистанційно. Решта 726 у звичному режимі. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.